تحياتنا المصورين الغارين الحبيب ثامر الجميل والحبيب طاهر الجميل وأنا خادمكم عقيل الجاسم إذا حبيت تسمعون من عدن الريس صفقة كون يفرح بها العريس ها نسمع صفقة قوية صفقة حل, حل. حل. الحلات البيك والمذكيهيت ايش طلعك بول يوم بو ضل يوم ضر دايخ العيد تقتل حلايت البيك والمثلك يهيد انا اشطلعك بول يوم باول يوم ضل دايخ العيد يلوموني لان سميتك هوماي ومشيت ويايك وانتو موب احبك عود اعوفك سالفه هاي واحبك حتى منو تصير ضدي بيتش يتانا وش على بجاي بيتش يتانا بيتش يتانا وش على بجاي أول ما نزل دمع على خدي وعمت هاي وقبل ما لحقت بذيج عمت هاي قبل ما لحقت بذيج وتسود ندمعك يا ما حرق خدي يا, يا يا, يا عيونك ولا عني, عني الحزن من يوم شفته ما ولا عني أنا ولا عني يا يمي يا ناس الناس الحشة عنك ولا عني تغار تريد ما نقعد سويه تغار تغار تريد ما نقعد سوين عاملوني عاملوني عاملوني عاملوني عاملوني يطيح جلدي عامل يطيح جلده عاملوني عاملون وعلى بيعك يا قلبي على بيعك يا قلبي على بيعك نما نما نما نما على بيعك يا قلبي عاملون عاملون مثل خوان يوسي مثل خوان الخوان يوسف عاملون طعت بئر ما نجدوا عليه نعم نعم الرسومات من ابو هجرك نشتى ع الرسومات ورسمت جروح قلبي رسمت جروح قلبي ع أنا ع بغيابك صرت شايف أنا بغيابك بغيابك صرت شايب على دخل موش على مرتع للمنية لا لي أهل لالي جوارين واشتكوهمي همومي لا لي أهل لا لي جوارين واشتكوا همومي للحياطين حالي مثل حال المساجين منك نكض قلبي كذبوني وقلبهم ليوجعوني اللي يوجعوني وقشمروني ضحكوا وقبالوا وقش مروني مهموم ما أعرفش بيه ويضيق صدري المغربية مهموم ما أعرفش بيه ويضيق صدري المغربية لا لي أهل لا لي جواري واشتكوا همومي للحياطة لا لي أهل لا لي جواري همومي للحياطة آلي مثل حال المساجد إنك كذ قلبي يكذبوني مو قلبهم ليوجعوني ضحك وقبال وقش, وقش مروني محموم ما أعرفش بيه ويضيق صدري المغربية محموم ما أعرفش بيه ويضيق صدري المغربية لا ده لا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 شدة وما تعدت عمر عدة من يوم صرت لليوم شدة شدة وما تعدت عمر عدة من يوم صرت لليوم شدة yeah. الله تبهذليد بس الله موجود الله تبهذليد بس الله موجود لو ما الله ما صار ساعه وحده لو ما الله ما صار ساعه وحده لان بليت يذبن الناس يا ناس كل باب المشاعر راح أسده راح سته كل باب المشاعر راح راح سته لا خلت راس راس مخلوق هنا خليت راسي عليل وما هنا خليت راسي عليل وما خدته أيه شلون I just... العبود ما تودعوها ولو تحب ريال ما تودعوها لطمة وست نسوان ولك لطمة وست نسوان ست نسوان ما تطلعوها ولو تحب رجال ما تودعوها لطمة وسهيت نسوان ما يتضعوها ولو لو رجال ما تودعوها لطمة وسهيت نسوان ما يتضعوها يا يمه يا يو يا يو يا ولك صدر شقواته صدر اشقواته شايل إجبايل الثني شايل اشباه الثني صدر اشقواته من يقبضي على هو يفتح عباته شايل إجبايل الثني صدر اشقواته من يقبضي على هو عباته اصويق راح برا والسلب ذرا اصويق راح برا والسلب ذرا هو ابن قول عاش شمت تردا هو ابن من حيث اشقري والوجه وعيونه سوذ كحلات بتكحيل رباوي مخلص كلامي بالوصف هو منين كوباوي يمه ياي يمه ياي يمه يا يمه ياي يمه يا يا العريس يقول كل ظني عمار الزياد يقول كل ظني عمار سقف البنيه وياك كل ظني عمار بعد المطار ما طار صغيمة خال سقف البنيته وياك كل ظني عمار بعد المطر ما طاح بصغيمة خال سنة الثلاثة وستين عبادي يقول لك انجلي يقول اط عرش رحت لل تنال العشاق لا يدني لا يدني لا يدني وحدة سمراء ها سمراء مين نفوت ها سمراء بين نفوت عايل نجم عايل كوت عايل نجم عايل كوت عايل نجم عايل كوت شو فاضها؟ شيف بلبن وبليل كنت تلتقطها هالسيد بالمعون ما شوف عطها يا بلبن وبليل كنت تلتقطها هالسيد بالمعون. شوف بعضها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عليكم واحد كم سبع ويعادل ال 100 ال انت اهل واهل العزوبيه النار انتم ملقاكم انتم ملقاكم شالوها شالوها عبي عبي شعرنا شعرنا شعرنا يوبا Hey! Uh -huh. uh -huh. رجلي ياني ها امور بابك ما اليوم اسمع طق رجلي ياني ببابك ها ها ها هي ليك زحوف تعاني ياني ها ها ها فيهم غيره و سباعه ليهم غيره و سباعه ليهم غيره و سباعه ليهم غيره و سباعه غيره و زيادي. الحضور الشلع قلع. حيض الحضور عمي. او حيال الله العرس وحيال الله الزياد. شاء على هلا زياد اخوات العريس اصدقائي اولاد عمه هنا هنا تعالوا لهنا من يتبرع يشيل العريس من يتبرع يشيل العريس جوا جوا جوا انزل جوا صديقه منا جوا انزلي يلا شبابنا تعرنا من العريس يلا الاعزاز يلا حيوا الورانه يظل ورانا ما يعدنا الزاد عنده ما يعدنا يعدنا الله ورانا الله الله ورانا ما الحجاء، الله ما يقلبش بيقضل بصدري قاعد تحب واحد يحب يومي يواحد تحب واحد يحب يومي يواحد سيد سينابك يقلبونا مرتاعة سيد ما إدمانون <تصفيق> منك oh, حرف زعيم إدمانون منك حرف زعيم صورتك والعيش رايضني رايضني أنيق صورتك والعيش <إذن تصفيق> رايض <تصفيق> ####عقيل الشافعي أي الله شوافع عمي أي الله الخال عقيل حنتوش شالو البيت حنتوش للشوافع ولك <تصفح> شالوهي... إيوا يما ايوه <الحشنا الحنوزط> <تصفيق> <سؤال> وهي تحيه لأبو قاسم الزيادي حي الله ابو وحي الله زياد وحي الله الشوافع عمي حجي عقيل طاهر الشافعي ارض الزيادي حي الله ارض الزيادي ابويا وحي الله الشوافع والد زياد اخ يا, يا ب... يا يا بولك بويا دقت المعزوفة وبعرس أمور البطة دقت المعزوفة <تصفيق> وبعرض أمور المعزوفة <البطال تصح> <وبعرس> أمور <البطال تصبح> <تصفيق> وبعرس أمور <تصفيق> <واق Laurie> عدنا الفرحة ليأ؟ ليأ؟ لا تقولي نعم عنا الفرح هاللي أنا ترى لي أنت عيد كل اللي إحنا قوتنا. أو وجان العزة عليك ما أريده عليا شوفتك صارت بعيدة وجان العزة عليك ما أريده عليا شوفتك صارت بعيدة. يا يبتسم بيبي ما ريدك يا قلبي. انفارق مع بروحي وعيده اجاني العيد زعلك ما اريده، اجاني العيد زعلك ما اريده بروحي ورد وبلياك تذبل لو بس نظره منك كنت تقبل، بروحي ورد وبلياك تذبل لو بس نظره منك كنت تقبل، حس شويه بيه يا الفرقاك اتيه، حس شويه بيه صرت مثل يحب نجمه بعيده اجاني العيد زعلك ما اريده اجاني العيد زعلك ما اريده اوه صرت مثل يحب نجمه بعيده اجاني العيد زعلك ما اريده اجاني العيد زعلك ما اريده اجاني العيد زعلك ما اريده ولك شال اوه يبا ها سجودي رايح للتحية المعصومة الغالية حيال معصومة حيال الشوافع عمي شبابنا استريحون الاعزاز وما تعبت.